بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة بين امريكا والعرب وبين مصر واسرائيل وجعلهم دولة واحدة في زمن المهد المنتظر وكيف يتحقق هذا على رغم وجود اختلافات جوهرية كثيرة جدا على الارض وبطريقة معقدة حتى وصل الامر الى اننا ننتظر ستين عاما ولم تحل القضية الفلسطينية حتى الان لكن بعودة المهدي المنتظر إن شاء الله سوف تحل القضية الفلسطينية بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتصبح دولة واحدة حكومة حكم فدرالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود جغرافية وهمية تكون بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس 50% لكل واحد منهم من الأرض يتحكم فيها كيف ما يشاء لكن في النهاية هي دولة واحدة ومنظومة واحدة في الكهرباء والمياه وكافة الشرائع المتداولة بين البلديات وخلافه في نظام المباني والطرق والمرور وكل شيء فيما عدا ما يخص بس المسلمين واليهود في المحاكم الاسلامية ومحاكم يهودية. بالنسبة لحالات الطلاق والزواج ويعني شؤون الأسرة كل واحد منهم على حدة نظرا لوجود الشريعة بتاعت كل واحد منهم لأن لا هناك ليس هناك تغيير في الشرائع السماوية وكل الشرائع السماوية موجودة كما هي وكل دين مستقل بذاته ولا يوجد يعني شريعة موحدة للأديان بل هي شريعة موحدة في العدل الحكم بالعدل بين الأديان هو ده هيبقى الفارق الوحيد وهو متعارف عليه موجود أساسا يعني يعني مفيش مشكلة إن شاء الله أمريكا سوف تقدم للمهدي المنتظر كل شيء حتى يستطيع أن يسود العدل والسلام في ربوع المنطقة وفي ربوع العالم اجمع ان شاء الله وهذا ما نرجوه من امريكا ان شاء الله والاسرائيليين سوف يتفهموا الامر عندما يأتي المهدي المنتظر اليهم بهيكل سليمان الذهبي المفقود منذ كذا سنة يعني 3000 سنة ربما اكثر يعني 3000 سنه بالتحديد مفقود هذا الهيكل اللي هو الذهبي اللي بناه الملك سليمان وجلبه الملك شيشنك الى مصر هي ارض علامات الساعه الكبرى مصر طبعا كل ده موجود في كتبهم في التوراه وفي سفر الملوك وتتبع هيكل سليمان وجدناه ان هو اخذ كل الاطراس الذهب الملك شيشانك ووجدنا كذلك اخذ غزائن بيت الرب الفضة وعمل بها ايه تابوت لنفسه وسمي الفرعون الفضي وتم اكتشاف هذه المقبرة في عهد الملك فاروق عام 49 تقريبا او حاجة زي كده يعني مش فاكر بالظبط امتى لكن في الاربعينات من القرن الماضي تم اكتشاف هذه المجبرة على الأموم احنا لسه في سبيلنا الى كيفية ان تتحقق السلام لابد ان يجتمع العالم على كلمة واحدة وهي كلمة من عند الله الجميع يكونوا مؤمنين ان المهدي المنتظر ده جاي من عند ربنا وكلامه لازم يمشي لان لو ما مشاش كلامه هيكون العقاب على هذه الشعوب عقابا شديدا جدا وعسير المهد المنتظر لن يخوض أي حروب مع أي دولة لأنه رجل سلام قادم لتحقيق السلام وليس قادم للحروب لكن الله سوف يدافع عن دينه بنفسه يسلط عليهم بقى الزلازل يسلط عليهم البراكين، يسلط عليهم أعصير يعني هتبقى مشاكلهم كبيرة مع الله في حالة عدم الاستماع الى هذا الكلام وهو ده ابو كيف نعرف اه ان المهدي المنتظر هيجي وايه هي علاماته احنا قلنا العلامة الاولى اللي هي نركز عليها اللي هي هيكل سليمان وتبوت العهد والملكة كيلوباترا ودولت الموقعين دولت هناك احتمالية كبيرة بأنهم يكونوا موجودين في مدينة الحمام وفي موقع محدد بجوار قاعدة محمد نجيب، وكذلك موجود في الضبعة عند أربعة كيلو غرب بوابة الضبعة بالتحديد في كتيبة من كتائب الجيش هناك وفي كمان موقع آخر يحتمل برضو وجود شيء فيه محدد برضو المعالم في بنجر السكر قرية داود رقم أربعة. فهذه كل المواقع تقع غرب مدينة الأسكندرية وعشان نستكمل بحثنا هذا لابد من التنقيب والحفر حتى نستخرج الأدلة لان كلامنا كده النظري مش هينفع ومحدش هيصدقني وفي نفس الوقت محدش يصدقني حتى دلوقتي وانا مش عايز حد يصدقني انا عايز حد يبحث معايا في الموضوع بجديه واخلاص عشان نقي شر حاجات وحشه كتيره ممكن تيجي على الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا في شهر رمضان القادم ومحاولة اختياله ممكن تكون محاولة ناجحه في حالة عدم التنقيب عن هذه الأشياء لأن ربنا حدد لها وقت معين ويجب على الرئيس المصري أن يتخذ موقف من هذا ويجري البحث فيه حتى يتيقن الحقيقة يعني لو أنا كذاب هو مش هيخسر حاجة خلاص عرف اللي أنا كذاب وانتهى الأمر على كده يعني هي حفر إيه والله ما هتكلف الحفر ده عشر جنيه ولو مش عايز تدفع حتى الدوله حاجه في ناس ممكن تتبرع لو وجهنا نداء للناس وحكينا لهم الامر في كتير منهم ممكن يتبرعوا وممكن يتبرعوا بمجهودهم يقول لك انا اجي احفر بنفسي واحد تاني عنده معدات يقول انا اديكم لودر يعني في ناس ممكن تساعد يعني لو هي المشكله ماديه في عمليه البحث لكن هي المشكله مش ماديه هي المشكلة ان هم الناس دي مش عايزين السلام مع الله والسلام مع الله يجب ان نتبع شرعته في كل شيء وتغيير جميع القوانين منها قانون المية اللي هو النظام المية اللي معمول بيه في مصر يتغير وتلتزم الشركة اللي هي شركة مياه الشرب بتركيب العددات للمواطنين بدون مقابل حتى يتم محاسبتهم. لا يمكن ان نحاسب المواطن جزافيا, جزافيا بهذه الطريقه يعني كلام مش معقول ومش منطقي وكمان في شركه الكهرباء نفس الوضع تركب عدادات للناس هو ده الميزان ميزان بقى الكتروني ميزان غير شكله بس هو في النهايه عند الله الميزان الذي يحكم بالعدل بين الناس فاحنا هنشيلوا ميزان ربنا ونعمله احنا شريعه من عندنا فده لا يجوز طبعا ولا يليق ان احنا نعمل ده وعشان ربنا يستجيب لنا لازم نغير القوانين دي لصالح المواطن والصالح الحكومة في نفس الوقت فمش عارف انا الكلام ده كلام تافه ولا كلام حقيقي ولا كلام هجس اللي انا بقوله ده فياريت نشوفه ونتحقق من الموضوع قبل ما يحصل الكوارث الرهيبه اللي انا بقول لكم عليها خصوصا انهيار السد العالي بعد اكتمال السد الاثيوبي احنا يعني خلاص واقفين على سنه سنتين بالكثير ويكون انهيار السد الاثيوبي وانهيار السدود جميعا اللي على النيل فده خطر رهيب وكذلك خطر رهيب على اسرائيل نفسها بحدوث الزلزال العظيم في القدس ولا يبقى حجر على حجر في مدينه القدس لأن يجب إخلاقها من السكان عشان تكون مدينة الله وفض أي نزاع عليها لا يجوز أن نتنازع على ملكية خاصة لله هو الذي قدمها للناس ويجب المحافظة عليها ولا تكون منطقة صراع بين الأديان بل منطقة إتحاد بينهم فأمريكا يجب عليها أن تساعدنا. في إقامة العدل بين الشعوب، لأن ده هيرجع لها بفوائد كثيرة هي التنمية في هذه الدول والتجارة وكل شيء جميل سوف ينتعش الاقتصاد الأمريكي وينتعش الاقتصاد العربي والعالمي كله عندما يحل السلام بين الدول. طول ما في نزاعات طول ما فيش. سلام مفيش تنميه مفيش عدل مفيش كل حاجه فاحنا بنهتم بالموضوع ده عشان هو ده اللي هيحقق لنا السلام ان احنا بندي فكره للاسرائيليين على حكايه المهدي ان هو هيجي وهيعمل كده كده كده كده ويحقق لكم السلام هيجي في مصر هيطلب مطالب من الرئيس سواء بقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اذا كان موجود وهيستمع الينا الان أو بعد رحيله في رمضان هيجي غيره هيقرر النداء السيد المهدي المنتظر عليه السلام وهيقول له برضه نفس الحكاية اللي هو بيقولها دلوقتي انه هو عايز العدل وعايز السلام وعايز وعايز وعايز يغير القوانين الوضعية اللي احنا وضعناها بأنفسنا ولا تتفق مع شريعة الله ويجب يكون. هناك ميزان بين البائع والشاري يعني ما ينفعش التقدير الجزافي وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب لا يمكن أن تقرر شيء جزافي يعني أنت قاضي ما شفتش حاجة وما عملتش حاجة بتحكم على ده إن هو يدفع لك قد كده وبعدين يجي لك تقول له طب أخفض لك شوية هو أصلا ما كسبش حاجة أنت حتى بعد ما تخفض له برضه حطيت عليه ضريبة يعني فده كله حرام فحرام وربنا ما يرضاش بهذا الحرام وان شاء الله مصر هتبقى عظيمه جدا ان اتبعتوا الارشادات والخطوات الفعاله لهذا الموضوع وهو البحث والتنقيب على هذه المواقع وجدت فعلا ما اقوله صحيح يبقى هي خلاص هيتامنوا بقى بالمهدي لما يجي ويحيي الملكة كيلو من جديد ودي من علاماته برضو يعني مهمة جدا لا يجب علينا الاغفال عنها عشان نحدد هويته ما يجيش اي واحد كده من الشارع يقول لنا انا المهدي ونصدقه مفيش فيش حد هيطلع يقول كده وحد هيصدقه طبعا فانا اقول الكلام دوت عشان نخلصه الدور قبل ما يجي موعد رمضان القادم ويضيع الرئيس عبد الفتاح السيسي مننا بعد ما عمل انجازات كتيره على الارض وهو تحرير الاقتصاد المصري من الدعم ده اهم شيء عمله في نظري انا اما الطرق والحاجات ديت فدي برضو كويسه وذات قيمه كويسه للتنميه والمواصلات فيها ده شيء عظيم لكن هناك شيء اخفل عنه او هو مش تبعه تبع المهدي المنتظر بقى لما يجي يحكم بالعدل وكده فلازم الرئيس يديله الفرصة دي الرئيس مش هيديله الفرصة دي ان هو يعمل بالعدل ويحكم بالعدل بين الناس فطبعا الرئيس كده يبقى ايه حدد ايه مدة حياته ان هو يعيش لغاية شهر رمضان القادم وخلاص على كده لان ما اراده الله لابد ان يكون يعني مفيش حد بقى يدي نفسه فترة حكم معينة على ربنا اعطى لك 8 سنين بعد 8 سنين لو ما طلعش المهدي خلاص يبقى يتوفى الرئيس مثلا هو ربنا كاتب كده خلاص الرئيس استجاب هيكمل بقى مشواره هي مش مشكلة المهدي ان هو يمسك رئاسة الجمهورية على فكرة يعني لان رئاسة الجمهورية دي رئيس تنفيذي هو مش هيبقى رئيس تنفيذي هو تبع الشريعة يتبع للشريعة والحكم بالعدل يعني هيكون سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية فهناك هنا ايه فصل في السلطات في مصر طبيعي في سلطة تشريعية وفي سلطة تنفيذية وفي سلطة تانية اللي هي مش عارف ايه بصراحة نسيتها يعني مش مشكلة لان انا ماليش في السياسة بصراحة بس انا اللي افهمه في الدين هي مواضيع. المواقع الجغرافية عن المهدي المنتظر وكيف يأتي آه وان شاء الله ربنا يسهل والسلطة القضائية هيألي كده سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية كل السلطات دي منفصلة عن بعض لكنها بتكمل بعضها لبعض فمش هيبقى في تعارض سواء جاء المهدي في عهد الرئيس الفتاح السيسي او جاء في عهد الرئيس تاني لان هو مش هيمسك رئاسة مصر هو هيبقى المهدي المنتظر ده خليفة لجميع الدول الإسلامية والعربية وكذلك الدول الأوروبية والأمريكية وكل دول العالم إن شاء الله سوف يدخله في سلم كافة بإذن الله وسوف يطبقه النظام المهدي المنتظر القادم بإذن الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة عن المهدي المنتظر وماذا يأتي من ورائه بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته